Роман Конон-Варвар. Ось така історія. Пане Романе, вітаю. Я здивувалася, бо ми з вами ще ніколи не зустрічалися в наших ефірах, тому для мене це так трошки несподівано така, такий позивний у вас був. Може ви про нього розкажете нам? Доброго дня, студія, доброго дня, глядачі. Слава Україні. Ну, власне, тут розповідати багато нічого. Тут є прізвище і, власне, прізвище. прізвища... Угу. Похідний сам собою, я навіть нічого не вигадав, Воно ще зі школи так пішло, тому власне uh -huh. все життя так переслідує. Ну uh -huh. зрозуміло Якось так зрозуміло. Давайте говорити про речі серйозні. Як Ви оцінюєте зараз поточну ситуацію на сході нашої держави, зокрема? Тому що ми бачимо інформацію, що в Авдіївці зараз дуже неспокійно і туди кинули потужні сили. Як Ви оцінюєте от те, що відбувається на ділянці сходу нашої України? Ну, зараз ситуація на всій лінії зіткнення дуже сподна. Вона сподна була, є... І, на жаль, зараз залишається складною. Кацепня намагається там Бахмут взятися з глипня попереднього року, 22-го. Сточує там свій бойовий потенціал. За будь-які е, там малесенькі просування, як молоде, сотні своїх бойових шакалів і сотні свого особового складу. Зараз е, вже не для кого не секрет, що за цей період з глипня 22-го року Кацепня там вклало порядка 50 тисяч е, осіб свого особового складу це в порівнянні ну, середня армія в Європі там от е, йдуть такі знищення все що створиться під Бахмутом і по всій лінії зіткнення це на жаль страшні речі які відбуваються на нашій на нашій Богомданій землі Кацопня квадрат за квадратом знищує просто місто Бахмут населенні на, на пункти ті що поряд з Бахмутом е, якщо раніше вони знищували квадрат е, квадратний кілометр на квадратний кілометр зараз е, вони намагаються бити трошки менше. Зараз, якщо хто знає по равнику, це один квадратник, 333 квадратних на 333 квадратних метри. Та все ж, це величезна територія, це більше, ніж футбольне поле. І після таких їхніх арт-обстрілів залишається просто випована земля. Ні про яку інфраструктуру мова не йде. Вона знищена в щен. Будівлі, 100% будівлі пошкоджені. Так чи інакше, є знищені, є пошкодження. Ось 100% зазнави якихось, якихось ударів. Кацепня застосовує свою стару жуківську тактику радянську. Це спочатку вони валять ртою дуже міцно по квадрату, потім йде їхній штурм піхоти. Ті, що йдуть в першому ешелоні, це, власне, смертники, яких ніхто не забирає. Їх ні трьохсотих не забирають, не двохтотих не забирають. Зачасту це ще там і хворі чимось, чи то спіт, сіфіліс. Їх, як правило, обв'язують трьома пов'язками білими, що свідчить, що він не підлягає евакуації. Ми з батальйоном «Свобода» ми зараз знаходимося на бойовому злагодженні. Хлопці з 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» зараз тримають міцно позиції там, де перебували ми. І інші підрозділи міцно тривають, тримають позиції, дають окупанту дуже кріпку відповідь, наносять їм нищивних втрат. Бахмут б'ється, бахмут тримається. Так, от ви не дарма згадали про Бахмут, тому що от в ці дні знаєте ми говоримо про річницю там звільнення того населеного пункту іншого, там на Сумщині, на Київщині. Ну і звісно, коли ми бачимо ось такі картинки, просто стертих стертих міст. Це просто жаху. Тому наскільки знайомих перебувають в Бахмуті, просто зараз, і вони говорять, що ну там немає нічого, ну фактично нічого живого. Така сама ситуація, і в тому самому Солодарі. Вам щось відомо? Наші позиції знаходилися з південних околиць Бахмуту. Хлопці зараз 4-ї бригади, там де ми з батарею свободи бували, перебувають теж близько південних околиць. Наші смішники спілкуємося, звичайно, доповідають, що ситуація теж дуже складна. Лінія зіткнення дуже динамічна. І те, що на ранок виглядає по одному, на вечір може виглядати по іншому. Єдине, що залишається після цього, це виповлений оцей, на жаль, такий страшний пейзаж там де як зараз на, показують на картинці це дійсно правда міста як такого немає і така ситуація відбувається на жаль не тільки по Бахмуту а відбувається по великій частині всього всієї лінії зіткнення Кацапня ванить дуже дуже мостно в неї дуже величезний запас артилерійських снарядів військової техніки так вона вся стара так вона в них радянська але це арта вона б'є здаву вона в них не б'є точно вона випалює їхнє, просто випалює землю. Їхні там йдуть розмови, що вони планують знімати танки Т-54, Т-55 з глибоких тилів своєї консервації кидати в бій. Власне, це бляшанка, яка не витримує, на даний момент, це вже бляшанка, яка не витримує ніякої критики і не може стояти поряд з, новітніми, з новітньою технікою, збройною, яку щиро сподіваюся, нам наші західні партнери як можна скоріше нададуть. Та все ж для нашої піхоти, і для батальйону свободи було, і зараз для 4 бригади, і для інших підрозділів. В основному це піхотні, тому що це для них величезне випробування. Яка б та техніка не була стара радянська, та все ж таки це тяжка броня, тяжка військова техніка, яка ще й стріляє за декілька кілометрів. Наголошую на тому, не влучно стріляє, але все ж таки стріляє. Хлопці, що зараз боронять, це справжні титани, хлопці, на жаль, те, що загинули в боротьбі за нашу вільну Україну, вони назавжди з нами змусяться титанами, і ми завжди будемо за них пам'ятати, цінувати вічні захисники Ну, це, знаєте, коли американські там, розвідники, британські розвідники, іноземні аналітики пишуть заголовки, що виснажується Російська Федерація, що в неї там закінчуються боєприпаси, ці всі резерви, натомість от наші військові приходять і до мене в ефірі, і в приватних розмовах вони говорять про те, що ну, все не так, як там пишуть. От ви абсолютно прові, що є танки, він їде. І щоб там хто нічого не говорив, що там запаси вичерпуються, але ну, насправді на війні воно трошки інакше. Там же ж Путін говорив про те, що вони готові виготовляти, модернізувати понад 1600 танків. Як Ви вважаєте ось такі заяви? Це блеф чи дійсно Російська Федерація має потужності для того, щоб виготовляти та ще в такій кількості? Ну, власне, там, кацап. Заявляють багато чого, і все це не відповідає в більшості своєї дійсності. Ми вже звикли не, не слухати ті їхні ну, ефімерні дурні заяви. Ну, заявляють щось і заявляють. Я ну, не вірю в те, що кацапів є там якісь величезні потужності, щоб по останньому слову техніки модернізовувати все. Ну, перефарбують, ну там щось, можливо, підміняють. Вони якісь там, мікросхеми, і для них це все зараз ну, недоступне і недосяжне. Тому власне в цьому плані в цьому плані не, не дуже я вірю, що вони там його якісно щось модернізують. Момент тільки в тому, що от, як ви добре сказали, я ще раз наголошу на тому, що яким би воно старим не було, навіть якщо вони з монументів познімають свої Т-34, ті, що зараз угу. там як ну, не, не, не згадаю, хто хтось заявляв, що в них там на дивізію танкову їх вистачить то, звичайно, в порівнянні з новітньою технікою, вона не встоїть. Це як бляшанки, вони погорять, і всі ті екіпажі, що в них сидять, там, і до матерії нічого не подоходить, воно все просто згорить. Але для протипіхоти це величезна сила, яку потрібно нашій піхоті буде теж бити і теж знищувати. А це, це вкрай важливо. Тому, тому, тому я щиро сподіваюся, ще раз наголошу на тому, що озброєння, Високоточне новітнє і техніка, і артилерійські снаряди, і артилерійські установки до нас як можна швидше прийде. Воно прийде в достатньому обсязі для того, щоб ми змогли почати наш анонсований наступ. І щиро сподіваюся, що цей наступ почнеться саме з Бахмута. Ми дойдемо до кордонів це мінімум. А далі будемо чекати наказу і діяти західно наказ. Ну от американські наші західні партнери говорять про те, що зараз в країні вже створені добрі умови для контрнаступу, і може і для контрнаступу, от саме навесні. Я не знаю, чи доцільно от говорять же там не давайте не говорити про контрнаступ, але все одно ви підняли цю тему. Тому що які мають скластися умови для того, щоб ми почали контрнаступ, що для цього потрібно так простою мовою людям, які не розуміють, як це. Я, на жаль, всі подробиці сказати не можу в прямому етері, тому що е як би не було, але росіяни ну, Західна теж, техніка, му, ні, техніка, як мінімум, погоди. нам для цього потрібна. Однозначно. Західна техніка потрібна, підготовлений особовий угу. склад нам потрібен і приятливими погодні умови. Це мінімум із тих складових, що можна сказати. Особовий склад в більшості своїй готовий в нас є. Ми, як мінометна батарея батальйону «Свобода», я вам на власному прикладі скажу, ми з хлопцями з другої міни навчилися потрапляти в ціль. А це, якщо для статистики з міномет потрібно пристріляти це хоча б 5-7 мин, щоб е, з коригуванням потрапляти по цілі. Наші бійці вже з другої міни навчились. Тепер, якщо ми це перемножимо на новітню техніку, на новітні е, міномети натівського зразку, на міни натівського зразку чи то американського зразку угу. і на наших е, бійців, які вже вміють це робити. Ну, я думаю, що в Кацапів там шансів просто немає. Однозначно. Е, віримо в свободі всіх, зокрема. Дякую вам дуже за цю розмову. Вдалого вам дня, вітання хлопцям і подяка за те, що ви робите.